хотіли вас розпитати про поточну ситуацію зараз на вашому відтинку фронту я дуже перепрошую дійсно ситуація надзвичайно складна вже день там сьогодні. Самого ранку орки наче шаленіли, ведуть обслугову з усіх озброєнь. Як що стосується і Бахмутського напрямку, тобто зараз бої дуже сильні відбуваються на околицях Бахмута, так само на південних напрямнапівденних напрямках від Бахмута, на північних Бахмутнапрямках від Бахмута намагаються просуватися взяти під контроль трасу Бахмут-Костянтинівка так само бахмут Тобто дуже-дуже насправді -дуже напружена ситуація і навіть зараз ці хвилини відбувається дуже напружений бій тому але наші воїни і зокрема і батальон Свобода в тому числі знищують ворогів тобто ворог за сьогодні поніс великі втрати і Пане Володимире, наскільки байдім. ситуація помінялася впродовж останнього тижня? Наскільки інтенсивніше почав ворог атакувати? Ви знаєте, іноді мені здається, що всі ці лякалки, про весняний наступ е мобілізованого м'яса відбувається прямо тут в Бахмуті. І щодня ворог несе втрати, якщо так прохувати, тільки на одній ділянці. От, наприклад, за вчора е батальйон Свободно е ну, і артилерія 4-ї бригади, і батальйон Свобода знищив там 20 плюс орків, а це там одна там, малень, ну, там ділянка. То на всій лінії там, ну, мінімум 500 з такою ж статистикою, мінімум 500 е загиблих, це загиблих, я не кажу, поранених втрат орків і навіть якщо порахувати скільки вони мобілізували цього вибачте на слові біосміття то його з такими втратами має вистачити максимум там на декілька місяців тому що ми розуміємо санітарні втрати і ротації ми розуміємо що Ну, тобто, ми уважно слідкуємо як бійці, там як офіцери за заявами командування генерального штабу, там офіцерів, командирів, тощо, про те, що є загрози на з північ північного напрямку, запорізького напрямку, там який широкомасштабний наступ, але з іншої сторони бачимо так само заяви про те, що не спостерігається на даний момент великого скупчення. І тут уже певну аналітику наводимо про те, що насправді нам здається, ворог сконцентровує всі залишки тих сил, які вони встигли зібрати і поповнити розбиті під Херсоном, під Харковом частини сюди, на східний Донецький напрямок, на Бахмут, на Авдіївку, на Марітку, на Вогледар, на Сіверськ. Там пробує якусь контратаку на Луганському напрямку, напевно, робити. Але плани ворога будуть розбиті. Ну це навіть ніхто не ніхто не обговорить те що нам відомо то добиваємо залишки Вагнера причому навіть більше регулярні частини мобілізованих росіян добивають ніж ми вони їх відправляють як гарматне м'ясо просто намбразури може чітко ну чітко вже зрозуміло що ніхто не збирався звільняти амністувати цих секів за якісь бойові успіхи вони просто хотіли звільнити можливо в'язниці звільнити якісь навантаження на бюджет і просто утилізувати це сміття і їм не давали настільки велику підтримку скажімо так Артилерійську, тому що для них зайки, галтівники і найманці були дешевшими навіть, за, ніж за боєприпаси. Пане Володимире, дуже коротко, щоб вас не відволікати, зараз постачання нашого угрупування в Бахмуті, зокрема, і на прилегних територіях, зараз під питанням ми розуміємо, що ворог намагається а... атакувати і виходити на відповідні траси, але є так само вогневий контроль. Чи, чи зберігають вони його і чи під загрозою саме постачання наше? Комунікації, постачання, на даний момент їх декілька, не є під вогневим контролем. Uh -huh. Єдине, що все місто... І відповідно навколишній околиці під артилерійським вогнем, постійним, перманентним, хаотичним, ведуть залпових систем, в тому числі намагаються атакувати тили. Ми чуємо загрози е і ракетні атаки там, по таким містам, як Костянтинівка, Краматорськ, е відповідні населені пункти хочуть залякати. Але їм не вдається, тому що, як -то кажуть, у них неприцільна зброя і, на жаль, вони попадають стан, по мирних дістам, по мирних будинках, Трагедіям в Краматорському. Хотів би ще додати по тактиці ворога, вони вже змушені залучати все більше і більше, більше частин, які хотіли використати для весняного наступу. Ми знаємо, що вони розгортають армійські корпуси, і для того, щоб робити ротацію, вже перші десантні частини розбиті, зараз вони вводять в бій якісь там звичайні піхотні підрозділи, а десантні частини відновлені Виводять на відновлення від лінії фронту там, на 50-100 кілометрів, там, де, умовно кажучи, не дистає, там західна артилерія. Але, сподіваюся, ці новини про поставки телекопійної там, зброї 150 кілометрів, цих ну, відповідної зброї, е, доволі сильно допоможуть нам вирішити проблему тилових скупчень противника. Ми будемо противника знищувати навіть в місцях оперативного відпочинку.